Takže čaute ahojte, to som ja Martín, Foto Fraňo, Flow, vždy veľa inšpirácie, vždy veľa motivácie, vždy maximum kreativity, maximum vždy toho, čo vy potrebujete. V rámci energetických riečebných frekvencií reconnection, a Rekonective Healing. Dnes si povieme, ako sa naladiť a ako používať RECONNECTION a RECONNECTIVE HEALING To RECONNECTION sa môžete naladiť cez moje videa zdarma, ale pod jednou alebo dvomi podmienkami alebo tromi podmienkami, hej? Prvba je taká, že keď sa naladíte z týchto videí, budete tieto frekvencie rozvíjať, ako budete rozvíjať samých seba pri tomto vnútornom liečení a posunie, tak budete frekvencie rozvíjať, experimentovať s nimi a budete ich ďalej šíriť zdarma. Akoukoľvek formou, kdekoľvek, či už na internete, že to budete vkladať do internetových odkazov, internetových obrázkov, na webové stránky, do článkov a tak ďalej, voľne v prírode vytvárať programy, programy, transformovať frekvencie to neživých vecí, ako sú skaly, že budete nabíjať skaly, budete vytvárať prírodné žiariče pre každého, kdekoľvek, alebo budete navštevovať zaujímavé historické miesta a tam vkladať frekvencie s úctou k tomu miestu, aby všetko bolo vždy harmonii s tým, čo tam bolo a nastala tam zmena posun k pozitívnemu. To je jedna podmienka. Druhá podmienka je tá, že navštívite stránky www.reconection.com www.reconection.com alebo oneexperience.eu alebo .com Tam sa dozviete 100% informácií, ako pracovať s týmto božskými liečebnými frekvenciami univerzá. a budete schopní využívať plný potenciál. Nebudete sa ich báť. Tam sa dozviete o práci Erika Perla, o celoživotnej práci doktora Erika Perla, ktorý dáva vlastne to svoje srdce, svoj mozog, po celý život, svoje peniaze k tomu, aby na svete boli krajšie a harmonickejšie miesta, harmonickejšie ľudia, aby sa skutočne všetko posúvalo do lásky a do svetla, do harmonie, celým univerzom. Presne tak, o tom je Reconnection a Reconnective Healing. Práca s frekvenciami Viečenie ľudí a pomoc planéty a univerza posunú, posunú ďalej k lepšiemu transformácii tej energie, tých informácií, čo sú všade okolo nás, čiž v živých alebo neživých veciach, akýkoľvek akejkoľvek forme, a presne o tom to je, odo mňa sú frekvencie také, sú silné, Sú nadšené, vlastne inšpiratívne a kreatívne. Ale vy vždy pri tom prvom kontakte sa naladíte tam, kde ich potrebujete vy. Automaticky sa vám už začnú transformovať tam, kde to vy potrebujete a už nabiehate na ten svoj terminál, na ten svoj prihlásenie akoby. A tam si už vy dokážete sami kuscomi zkastomizovať tie frekvencie. Viečevné frekvencie Reconnection a Reconnective Healing majú mnoho podôb a vy ich dokážete transformovať a rozvíjať ďalej. Nedávam ich zadarmo tým, ktorí by chceli zneužívať tieto možnosti, štýle, že majú maserské štúdia, yoga štúdia a chceli by tieto frekvencie nejakým spôsobom premenovať a zarábať na nich. Vtedy. Vtedy. Vtedy na One Experience od Erika Perla a Jillian Fier. Tam pochopíte plný význam tých frekvencií a možnosti uplatnení do maserských salónov, do yoga štúdií. S plným certifikátom budete uznávaným, oficiálnym Reconnection a Reconnective Healing practitioners. A vtedy, a vtedy môžete vykonávať profesionálne, oficiálne činnosť liečiteľa, maséra, praktika jogy s tým, že používate skutočné frekvencie, oficiálne môžete na nich zarábať. Môžete, máte, Plnú zodpovednosť za to, aké kvalite budú. Te vaše frekvencie, tie profesionálne, sa tomu venujete, máte profesionálne násadenie a účtujete si za to peniaze. Vtedy chodte na One Experience. Lebo zarábať peniaze na nieko celoživotnom diele zadarmo, nie je vôbec svetlo. Je iná vec, keď ste maseri, keď ste liečiteľia, keď, keď ste profesionálni majstri akéhokoľvek liečebného systému a naladíte sa zdarma na tieto frekvencie a využívate to, rozvíjate to, optimalizujete to, Transformujete to pre pomoc druhým, že to máte zahrnuté vo vlastnom programe, vo vlastných programoch pre ľudí, ale nepredávate to akoby pod značkou Reconnection a Reconnective Healing od doktora Erika Perla. ale používate to pri svojich masážach, pri každodenných, každodenných potrebách, každodenných rituáloch, na ktorých ste predtým zvyknutí vy. Všetko, čo ste predtým, s čím ste predtým pracovali, sa do toho reconnection pokáže dokáže implementovať. Už predchádzajúce frekvencie, predchádzajúce informácie, ako ste mali pomenované, sa vám do toho dokonale stiahnu, zlepšia a transformujú. Na do vyššiu dimenziu. A o tom je Reconnection a Reconnective Healing. A to je práca v frekvenciách. Práca v kvantovom svete. Takže to by bolo prvotné predstavenie Reconnection a Reconnective Healing. Majte sa, nalaďte sa, nalaďte sa a užívajte všetko s rozumom. Čau!